هناك شبهه تقول انه طالما نهى الاسلام عن عباده الاحجار فلماذا شرع تقبيل الحجر الاسود فكيف نرد على هذه الشبهه؟ هذا مستثنى الله يشرع ما يشاء ليس لنا الاعتراض على الله سبحانه وتعالى الله شرع لنا ان نقبل الحجر الاسود ونستلم نستلم ركن اليماني ونهانا عن التبرك الأحجار والاحجار هذا شيء مستثنى نفعله طاعه لله وتاسف برسول الله صلى الله عليه وسلم لن يطب في الله، ولا نطب بقبول ولا بيت ولا ولا بيت ولان لأن الله شرع هذا وعبينا <مسم> نمره على أن نعمل ما, ما شرعه الله, شرع الله جل وعلا استبعوا ولا يمتسفوا على أن نستقيم ونستمي ما شرعه الله لنهار في الأقوال وعما لو امرنا أن نعبد محمد أو نعبد المصري أو أمر عبدناه هذا شرع إلى الله جل وعلينا يأمرنا الله وتعالى الله يقول اتبعوا ما هو زيت مربكي ويقول ثم يطوف بالبيت العتيق ثم يقول لو كنت وجوهه ثم يطوف بالبيت العتيق فامر ان يطوف بالبيت العتيق فطاف الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم الحجر وقبله بشرف الايمان ولهذا لما قبل عمر قال اني اعلم انك حجر لا تظلم ولا تنفع ولما اني رايت من يقبله ما قبلته قبله اتباعا للنبي عليه الصلاه والسلام وتاكد به عليه الصلاه والسلام وهكذا جميع ما نعمل بصلاه اربع ركعات ولما نصلي خمس الظهر والعشاء والعصر والظهر والمغرب ثلاث والمغرب اثنتين لو زدنا على هذا صرنا متبعين لو لو صلينا الفجر اربع لو المغرب اربع وصلينا الظهر اثنتين او العصر اثنتين صرنا متبعين علينا يعني ان نتبع فقط ولا نتبع علينا يعني ان نستقيم على الشريعه ولا نزيد عليها كما قال الله جل ولو ثم الناس على شريعه من امرك فاتبعها هذا يا اخواني امر توقيفي من عند الله عز وجل ليس للمزيد ولا لنا نعم